આપ સર્વે નું ખૂબ ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું આ પ્રોજેક્ટના માર્ગદર્શક એમ સર તથા પ્રેરક એસજી ડુમરાળિયા સરકાર હેઠળ આ પ્રોજેક્ટ તૈયાર કરવામાં આવેલ છે આ પ્રોજેક્ટના પ્રયોજક ઉછળિયા રૂપીબેન વિકલાંગ બાળકો માટેની યોજનાઓ પ્રસ્તાવના પ્રાર્થના માટે જોડાયેલા બે હાથ વિકલાંગ બાળકોના વિકાસ માટે લંબાયેલો એક હાથ વધુ સારો છે ગુજરાત સરકાર અને ભારત સરકારે સમાજના દરેક વર્ગના લોકો માટે કલ્યાણકારી સશક્તિકરણ માટે વિવિધ યોજનાઓ અમલમાં મૂકેલ છે જે નીચે મુજબ છે પ્રથમ પંગુ મિત્ર દ્વારા ગુજરાતના તેજીસમી વિકલાંગ વિદ્યાર્થીઓને ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે સ્કોલરશીપ મેગેઝીન અંગુ મિત્ર દ્વારા અમદાવાદના સેવાભાવી શેઠ શ્રી પારસ પંડિતના સહયોગથી બે હજાર ના વર્ષથી સ્કોલરશીપ આપવામાં આવે છે તેની શરતો નીચે મુજબ છે અંગેનો સક્ષમ અધિકારી નું પ્રમાણપત્ર મોકલવાનું રહેશે ત્રીજું વિદ્યાર્થી ઓછામાં ઓછી ચાલીસ ટકા કે તેથી વધુ વિકલાંગ ધરાવતો હોવો જોઈએ તેમજ તે બાબતનું નિયત મેડિકલ સર્ટિફિકેટ મોકલવાનું રહેશે ટ્યુશન ફીની રકમની મર્યાદામાં સ્કોલરશીપ મળવા પાત્ર થશે એસએસસી તેમજ એલ રાજ્યમાં પ્રથમ ત્રણ ક્રમ પ્રાપ્ત કરનાર એકલાંગ વિદ્યાર્થીઓને પંગુ મિત્ર એવોર્ડ એસએસસી તેમજ એલ એસસીની પરીક્ષાઓમાં ગુજરાતભરના એકલાંગ વિદ્યાર્થી બે હજાર રોકડ રકમ તેમજ સીલ્ડ અને પ્રમાણપત્ર આપી જાહેર સમારંભમાં સન્માન કરવામાં આવે છે બીજી યોજના ઇન્દિરા ગાંધી નેશનલ ડિસએબિલિટી પેન્શન સ્કીમ સંત સુરદાસ યોજના લાભ કોને મળવા પાત્ર થાય છે પણ સ્વતંત્ર રીતે હલન ચલન કે હરીફરી શકતા નથી તેવા વિકલાંગને કે જે દસ વર્ષથી ગુજરાત રાજ્યમાં કાયમી વસવાટ ધરાવતા હોવા જોઈએ ત્રીજું વિકલાંગ વ્યક્તિનું નામ ગરીબી રેખા હેઠળ પ્રથમ જીરો થી સત્તર વર્ષથી નીચેના વિકલાંગ વ્યક્તિને માસિક રૂપિયા ચારસો બીજું અઢાર થી ઓગણ વર્ષની વયજિત વિકલાંગ વ્યક્તિને માસિક રૂપિયા છસો જમા કરાવવામાં આવે છે અરજી પત્ર સાથે સામેલ કરવાના પુરાવા પ્રથમ વિકરાંગ ઓળખ કાર્ડની ઝેરોક્ષ ની રકમ ઉંમરનો દાખલો ત્રીજું પીપીએલ યાદી નંબર તથા આવક નિયત આવક કરતા વધુ થાય ત્યારે સહાય બંધ થાય છે ત્રીજી યોજના અનાથ બાળકોને માસિક રૂપિયા ત્રણ હજારની સહાયની યોજના ગુજરાતમાં વસતા જીરોથી અઢાર વર્ષની ઉંમરના તમામ જ્ઞાતિના અનાથ બાળકો કે જેના માતા પિતા હયાત નથી અવસાન પામ્યા છે તેવા બાળકોને સંસ્થાકીય વાતાવરણમાં રાખી ઉછેરવાને બદલે કુટુંબમાં રાખી પ્રાકૃતિક વાતાવરણમાં ઉછેર કરવાથી તેઓનો સ્વસ્થ અને સંતુલિત વ્યક્તિના રૂપે વિકાસ થઈ શકે તે દ્રષ્ટિએ પાલક માતા પિતાની યોજના સરકારે અમલમાં મૂકી છે અને અનાથ બાળકની સાર સંભાળ જેમાં બે હજારનો વધારો બે હજાર સોળ થી કરવામાં આવેલ છે બાળક માતા પિતાની વાર્ષિક આવક ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વાર્ષિક રૂપિયા સત્યાવીસ હજારથી વધુ તેમજ શહેરી વિસ્તારમાં વાર્ષિક રૂપિયા છત્રીસ હજારથી વધુ હશે તેવા પાલક માતા પિતા અરજી કરવાને પાત્ર થાય છે આ યોજના અંગેની વધુ વિગતો એસઆઈ ડોટ ગુજરાત પરથી મળી રહેશે અનાથ બાળક અભ્યાસ બંધ કરે અથવા છોડી દે અથવા રાજ્ય કે કેન્દ્રની આવી જ કોઈ યોજનાનો લાભ મેળવતા હોય નમસ્કાર હવે પછીની ચોથી યોજના સરકારી નોકરીઓમાં ત્રણ ટકા અનામત જગ્યાઓ વિકલાંગો માટે ત્રણ ટકા જગ્યાઓ અનામત રાખવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે જેમાં નીચેની વિકલાંગતા ધરાવનાર માટે પ્રત્યેક કેટેગરીવાર વાર એક ટકા અનામત કરવામાં આવી છે અંધત્વ અથવા ઓછીઓ બીજું છે શ્રવણની ખામી ધરાવનાર ત્રીજું છે હલનચલન વિકલાંગતા અથવા મગજનો લખવું ધરાવનાર વિકલાંગતાની દરેક કેટેગરીને નીચે મુજબ ચાર જૂથમાં વેચવામાં આવેલ છે એ માઇલ્ડ લેસ ધેન 40% પર્સન્ટ પર્સન્ટેજ ઓફ ડિસેબિલિટી બીજું છે મોડરેટ 40% પર્સન્ટેજ એન્ડ અબુ ડિસેબિલિટી સી સેવર 75% ફાઈવ પર્સન્ટેજ એન્ડ અબુ ડિસેબિલિટી અને ડી પ્રોફાઉન્ડ હન્ડ્રેડ પર્સન્ટ એટલે કે સંપૂર્ણપણે વિકલાંગતા ધરાવનાર ભારત સરકારના ધારા હેઠળ અનામતનો લાભ છૂટછાટ મેળવવા વિકલાંગતાની ઓછામાં ઓછી માત્ર 40 ટકા નક્કી કરવામાં આવી છે ઉપર એ આગળ દર્શાવેલ માઇલ્ડ લેસ ધેન ફોર્ટી પર્સન્ટેજ ઓફ ડિસેબિલિટીમાં આવતી વ્યક્તિ આ કાયદા હેઠળ અનામતનો લાભ કે છૂટછાટ મેળવવા પાત્ર થશે નહીં જ્યારે ઉપર બી સી અને ડી આગળ દર્શાવેલ કેટેગરીમાં આવતી વ્યક્તિ આ કાયદા હેઠળની અનામતનો લાભ છૂટછાટ પાત્ર થશે આ ઠરાવ રાજ્ય પંચાયત સેવા તેમજ રાજ્ય સરકાર હસ્તકના બોર્ડ કોર્પોરેશનો જાહેર સાહસો વૈધાનિક સંસ્થાઓ શાળા મહાશાળાઓ અને વિશ્વવિદ્યાલયો સરકાર પાસેથી ગ્રાન્ટ લોન આર્થિક સહાય મેળવતી તમામ સંસ્થાઓ સહકારી સંસ્થાઓ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનો મ્યુનિસિપાલિટીઓ અને નગરપાલિકાઓની સેવાઓને પણ લાગુ પડે છે શારીરિક વિકલાંગતા ધરાવતા ઉમેદવારોને રાજ્ય સરકારની સીધી ભરતી માટેની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા અથવા સેવા કે જગ્યા પર પસંદગી માટે નિયત કરવામાં આવેલ પરીક્ષા ફી તથા અરજી પત્રક માટેની ફીમાં સરકારે શારીરિક વિકલાંગ ઉમેદવારોને એ અને બી વિભાગના હોદ્દાઓ માટેની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં બેસવા માટે લેવાતી અરજી ફી અને પરીક્ષા ફી ભરવા મુક્તિ આપી છે જાહેર સેવા પરીક્ષા જાતે લખી ન શકે તેવા ઉમેદવારોને પરીક્ષા માટે લહ્યા ની કરવામાં આવે છે ત્યારબાદ છઠ્ઠી યોજના સો થી વધુ કારીગર ધરાવતા કારખાના હવે પછી અંગેની માહિતી કુછડીયા રૂપીબેન જણાવશે નમસ્કાર યોજના છે સર્વ શિક્ષા અભિયાન મિશન આઈડી શિક્ષણ પૂરું પાડવાનું છે આ માટે આપની આસપાસના વિસ્તારમાં શાળામાં કદી ન ગયેલ શાળામાંથી ધોરણ આઠ પૂર્ણ કર્યા સિવાય શાળા છોડી ગયેલ વિશિષ્ટ જરૂરિયાત બાળકોને શિક્ષણ પૂરું પાડવાનું છે સર્વ શિક્ષા અભિયાન અંતર્ગત કરવામાં આવતીઓ સમિતિ સ્થાનિક તંત્ર અને તાલુકા કક્ષાના પ્રોજેક્ટ સ્ટાફ દ્વારા વિશિષ્ટ જરૂરિયાત વાળા બાળકોની ઓળખ કરવામાં આવે છે આ ઉપરાંત ઓક્ટોબર સ્થિતિએ ડાયસ ડેટા પણ એકત્રિત કરવામાં આવે છે જેમાં શાળામાં અભ્યાસ કરતા તમામ બાળકોની વિગતો આવે છે શાળા પ્રવેશ સર્વેમાં ઓળખ થયેલ શાળાનો વિશિષ્ટ જરૂરિયાતવાળા તમામ બાળકોની પ્રવેશોત્સવ દરમિયાન વય મુજબના પોરણમાં નજીકની શાળામાં પ્રવેશ આપવામાં આવે છે ત્યારબાદ પુસ્તકો ટ્રાન્સપોર્ટ રિસોર્સ રૂમ સાધન સહાય વાલી એસએમસી મિટિંગ વગેરે વિશિષ્ટ જરૂરિયાતવાળા બાળકોના વિકાસ માટે જરૂરી એવા તમામ વિષયોની તાલીમ આપવામાં આવે છે આ બધા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે આઠ નંબરની યોજના શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં વિકલાંગો માટે પ્રવેશ માં બેઠકો અનામત રાજ્યની તમામ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં નીચે પ્રમાણેની વિકલાંગતા અનુસાર અથવા મગજનો લખવો ભારત સરકારના ધારાને અનુરૂપ હવે શારીરિક ક્ષતિ ત્રણ પ્રકાર માં વહેંચી તેની વ્યાખ્યા કરવામાં આવી છે જેમાં એક કેટેગરીનો વિકલાંગ ઉમેદવાર ન મળે અને અન્ય કેટેગરીનો વિકલાંગ ઉમેદવારની અનામતને બીજી કેટેગરીની અનામતમાં અરસ પર ભરી શકાશે આ રીતે અનામતની ઇન્ટરચેન્જિબિલિટી વિકલાંગ માટે પ્રવેશમાં ત્રણ ટકાનું પ્રતિનિધિત્વ કામ જળવાઈ રહે આ અંગેની સ્વયં સ્પષ્ટ વિનંતી થી આશ્રમ શાળાઓમાં પણ ત્રણ ટકા જગ્યા બાળકને અઢાર વર્ષ નું થાય ત્યાં સુધી નિઃશુલ્ક શિક્ષણ વિકલાંગ ધારો અમલના અનુસંધાને રાજ્યની સામાન્ય પ્રાથમિક માધ્યમિક અને અવૈધિક શિક્ષણ આપતી શાળાઓ વિકલાંગ કલમ છવ્વીસ લી મદદ અથવા નિર્ધારિત સમય કરતા ત્રીસ મિનિટ નો વધુ સમય અંધરિક અપંગતા ધરાવતા ચામડીની બીમારી વાળા કેન્સર કે અન્ય કોઈ કારણસર લખવાને અસમત હોય તેવા ઉમેદવાર પૂરી પાડવાની રહેશે જે ઉમેદવારો માટે લહ્યાની વ્યવસ્થા થઈ હોય તેના માટે નિયત કરેલા કેન્દ્ર અને ખાંડમાં પરીક્ષા આપવાની રહેશે લહિયાની સેવા લેનાર ઉમેદવારે નિયત કરેલ શુલ્ક ચૂકવવાનું રહેશે પ્રતિ કલાકના 50 લેખે ત્રણ કલાકના એકસો પચાસ રૂપિયા ચૂકવવાના રહેશે લહિયાની સેવા લેનાર ઉમેદવારને વધારાનો ત્રીસ મિનિટનો સમય મળવાપાત્ર રહેશે દિવ્યાંગોની રજૂઆત હતી કે તેઓની નાણાકીય સ્થિતિ સહ ન હોવાથી અને મોટાભાગના બીપીએલ હેઠળ આવતા હોવાથી સરળી શિક્ષણ અધિકારીઓને લહિયાની વાડી તૈયાર કરતી વખતે આ બાબતે કાળજી લઈ સમાજ સેવા કરવા માંગતા ઉમેદવારને પ્રાથમિકતા આપવા અને ગરીબી ઉમેદવાર વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસમાં કન્સેન્શન આ યોજનામાં વિદ્યાર્થીઓને નીચેના લાભો મળવા પાત્ર છે નાપાસ થતા વિષયોમાં ઓછામાં ઓછા વીસ ગુણે પાસ કરવા લેખિત કસોટીઓમાં ત્રીસ મિનિટનો વધુ સમય બાર ની જાહેર પરીક્ષા શાળાઓની ઈ લર્નિંગ પ્રોજેક્ટ હેઠળ સ્માર્ટ સ્કૂલ બનાવવા બાબતનો રૂપિયા ચારસો લાખનો પ્રોજેક્ટ વર્ગખંડમાં ઇન્ટરેક્ટિવ વાતાવરણ તૈયાર કરીને વિકલાંગ બાળકોને સંપૂર્ણ રીતે સ્વનિર્ભર બનાવવા માટે અને તેના વ્યક્તિત્વના સંપૂર્ણ કરવામાં આવશે ઉક્ત વિચારણા અંતે સમાજ સુરક્ષા ખાતાની વિકલાંગ કલ્યાણની યોજના હેઠળની તેત્રીસ શાળાઓને સ્માર્ટ સ્કૂલ ઈ લર્નિંગ પ્રોજેક્ટ માટે શાળા દીઠ લાખ લેખે અનુદાન આપવા રૂપિયા બસો સુડતાલીસ પોઈન્ટ પચાસ લાખની ઉપરોક્ત કરવાનો નાણાં વિભાગ દ્વારા વખતો વખત ફાળવવામાં આવતી ગ્રાન્ટની મર્યાદામાં કરવાનો રહેશે બીજું પ્રસ્તુત દરખાસ્ત સંદર્ભે પ્રવર્તમાન નિયમોને આધીર ચાલુ તથા જરૂરિયાત પ્રમાણે આગામી નાણાકીય વર્ષમાં પર્યાપ્ત બજેટ જોગવાઈ કરાવી લેવાની રહેશે ત્રીજું આ અંગેનો ખર્ચ રાજ્ય સરકારના સ્થાયી તેમજ વખતો વખતના લાગુ પડવા પડતા ઠરાવો પરિપત્રો અને જોગવાઈઓ મુજબ નિયત પદ્ધતિથી કરવાનો રહેશે થેન્ક યુ